في حاجه بقى من النظريات دي مستمره معانا في العماره الحديثه العمران ما ينفعش ينفصل عن البيئه في حاله صفاء ذهني في حاله رضا نفسي هل في مشاريع اتعملت تطبق فيها نفس النظريات بيحاولوا يحولوا مدينة كلها قادره في وسط الكوكب بين مساحاته الشاسعه في اماكن مجرد ما تدخلها قلبك بيرتاح وحواسك بتنتعش وتزدهر والروح بترجع لطبيعتها من غير عيوب ولا خوف ولا كسل، وسيطرة مشاعر زي الخشوع أو الحماس أو الأمان عليك بمجرد ما تدخل أماكن معينة، سببها الطاقة المنتشرة، بتخلق تأثيراتها على الموجودين فيه. تخيل لو الطاقة الإيجابية الموجودة في الأماكن البعيدة استمرت معاك طول الوقت من غير حواجز ولا مسافات، وتكون محيطك القريب في أهم مكان ليك على وجه الأرض، اللي هو البيت. من الحاجات المدهشة حقيقية هو ارتباط فترات الإزدهار في الحضارات على مر العصور بفن المعمار وكان دايماً في مهندس موهوب بيكون هو قائد النهضة في الفترة دي والدليل على ده اللي حصل في الدولة العثمانية مع ظهور المعماري سنان وتحقق في الأسرة الثالثة عند قدماء المصريين لما ظهر الوزير يمحوته بالحكيم وحول مصر الإمبراطورية لا تكر هي فعلا الامبراطوريه المصريه كانت امبراطوريه لا تقهر لأن العمارة القدماء المصريين كانت ليها آه الطابع اللي بتحاول تنقله للشعب والشعوب الأخرى، من فخامة وقوة وعظمة، فكانوا بيستخدموا الهيومن سكيل وهو المقاس الإنساني في تحقيق ده، من ضخامة وضخامة النحتات وضخامة المعابد والأعمدة مقاييس البناء مقاييس البناء بتاعتهم كانت بتختلف، كان بتحاول توصل المستخدم بتاعها الآلة وقوة الآلهة والاعتقادات اللي كانت موجودة عندهم طبعًا وهل فعلًا فترات ازدهار الحضارات مرتبطة بالعمارة بتاعتها؟ طبعاً العمارة بتعتبر هي مرآة الشعوب كان المعمار الشاطر في كل حقبة بيحاول ينقل الهدف الرئيسي زي العمارة الإسلامية مثلا أيوة. العمارة الإسلامية كانت بتحاول تنقل التواضع وسماحة الإسلام ومبادئ الإسلام في العمارة بتاعتها مم. كانوا بيحاولوا يتعاملوا مع الخطوط الاورجانيك والاشكال النباتيه والأرشاط مم. وكانوا بيحاولوا يستخدموا الهيومان سكيل بس بصوره ثانيه غير القدماء المصريين باحساسك بتدفئ المكان بيستخدم المواد الطبيعيه من الحجاره والرخام مم. انت بتحسي انك مبسوطه في المكان فعلا. بيستخدم الاضاءه الطبيعيه كتير مم. بيستخدم التهويه الطبيعيه الناتشورال فنتليشن فكانوا بيعملوا ملائف الهواء عرفوا يتعاملوا مع البيئه الصحراويه اللي موجود فيها اكتر دول الاسلاميه عن طريق الكسرات الاضاءه فكنت تبقي جوه المكان او خارج المكان انت حاسس المبنى مريح عكس عمارة القدماء المصريين كان هدفها بعث الرهبه والخوف حتى في الـ يعني من سنه كان في ده موجود في الصين وما عرف الفانج شوي تاثير العماره على الناحيه النفسيه المستخدم ده تاثير كبير جدا جدا جدا فكانوا بيحاولوا يدمجوا العناصر الطبيعيه بتاعتها من ميه وهواء و... ونار وخشب وعملوا سيري او عملوا نظريه التصميمية لوحديها وبداوا يشتغلوا على ده فكره ان العماره ليها تاثير ايجابي او سلبي على المستخدم أيوة. فالعماره الناجحه هي اللي بتحاول توصل بالمستخدم بتاعها الى مرحله الويلبينج او مرحله الصفاء الذهني صباي الذهن هو اللي بيخلي المستخدم راضي عن المكان وفي حاله من السعاده فده بيؤدي في الاخر لتقدم الحضاره بالظبط في حاجه بقى من النظريات دي مستمره معانا في العماره الحديثه؟ في نظريات بدات تاخد اتجاهات من فتره بقى عشرين 20 واكثر من 20 سنه وهي العماره العماره الخضراء وفي حديثا حاجه اسمها البايوفيلك ديزاين وده بيجمع ما بين العماره الخضراء والعماره اللي هي بتهتم بال ناحية الإيجابية على المستخدم بتاعي والطاقة بالظبط فالبيوفيليك بتتكلم على إنه إزاي أنا أثر ما أثرش في البيئة بتاعتي سلبا وما أثرش في المستخدم سلبا شوفي التكرار اللي حصل من العماره الإسلامية والتكرار اللي حصل في الفانج شوي في الصين من خمس آلاف آه آه سنة هو نفس طبعا الفكر القمسط اللي إحنا عايزين نقوله إنه العمران ما ينفعش ينفصل عن البيئة فلازم يبقى في اتصال ما بين العمران وما بين البي... أول ما بيحصل هذا الاتصال بيحصل الطابع الإيجابي على المستهدف تشوفي السيركل مشيت من خمس ثلاث سنة دلوقتي البايوفوليك بيرجع تاني يقول لأ احنا لازم نرجع للطبيعة بتاعتنا هل في مشاريع عملت تطبق فيها نفس النظريات؟ في طبعا سنغافورة عملت دلوقتي بتسمي نفسها يعني مدينة كلها مش مشروع أو مبنى بيحاولوا يحولوا مدينة كلها قدرة ومرات والكونس بتاعها كان مبني على انه يبقى سيتي ان ذا جانجل يعني مدينة جوه الغابة فدي مش عايز اقولك المدى الدراسات اللي اتعملت هناك وازاي المستشفيات بعد ما بقت جوه المساحات الخضرة دي الناس بقت بتشفى بسرعة لأنه عقله ارتاح في حالة صفاء ذهني في حالة رضا نفسي فبتبدأي تهيل الجسم يهيل بسرعة, بسرعة, بسرعة يخطفه بسرعة بدأنا نلجأ للعلوم دي في بناء المباني الحديثة الفكر أو التخطيط العمراني اللي بيخليكي ذهنك يرجع تاني كانك بتعمل تشارج. عندنا مثال بسيط في العصر الحديث داخل مصر اه يمكن يكون القرية حسن فتحي اللي اتعملت مقارنه هي ان احنا عندنا استخدام بالظبط استخدامه العناصر البيئيه وعدم تاثيره في البيئه بالسلب ونجح في إنه هو يخلي المستخدم في حاله من الرضاء والاندماج مع الطبيعه. اللي فهمته في رحله بحثي مع اهل الخبره بيتنا هو مملكتنا. والمعمل اللي بتتشكل فيه نفسيتنا خلي بيتك باب من ابواب متعه الحياه هل خطر ببالك ان هندسه البيت او اتجاه اوضه نومك او مطبخك ممكن يكون سبب في فشلك او نجاحك او حتى طلاقك القاهرة مثلاً وهي من أكتر المناطق في العالم ازدحاماً وطبعاً عدد كبير من العشوائيات وسوء التنظيم بالمقارنة بأسوان أكتر المناطق في مصر اهتمام بفن العمار والاعتماد على البيوت الطينية والتصميمات المبهجة والجميلة هتلاقي إن القاهرة هي أكثر مناطق في العالم اللي بتشهد حالات طلاق وأن معدل الانفصال وفقا لاخر احصائيه يشير لحاله طلاق كل ستة دقائق اما اسوان فكانت في المرتبه الاخير من بين كل محافظات مصر كمان اسوان اقل المناطق من حيث معدلات الجريمه بالمقارنه بمحافظات مصر الاخرى كمان اهل اسوان هم الاكثر اريحيه من الناحيه الاقتصاديه وده بيؤكد على مدى تاثير البيوت في نفوس اللي عايشين فيها بيتك هو مملكتك لانه المعمل الحقيقي اللي بين حيطانه ومحتوياته بتتشكل فيه نفسيتنا ونستمد قوتنا اللي بيها بنقدر نتعامل ونعيش. اطرد من كل زاوية منه اللي بيعاكس حياتك ويلخبط حالك. اكذب الطاقة في كل شبر فيه. خد من الطبيعة قوتها وقدرتها ومن الألوان بهجتها ومتعتها. واعمل في كل ركن فيه اللي يسعد مزاجك ويروق بالك.